الحمد للّہ وسلاۃ وسلم عالیہ اشفیل امبیا اولمرسلیم اماباد حمد و ثناء کے بعد دین اسلام میں توحید کے موضوع کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید دین اسلام کی اثاس اور بنیاد ہے انسان قیامت کے دن آئے اور اس کی توحید میں خلل ہو توحید میں بگاڑ ہو اگرچہ وہ دنیا بھر نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر آیا ہو تو وہ جنت میں نہیں جا پائے گا اگر اس کی توحید میں کمزوری ہوئی توحید میں بگاڑ ہوا اللہ فرماتا ان الدین کفرو و ماتو وحم کفار فلقلاً ولا ذہن اگر یہ کفار جو عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ کی علوہیت عبودیت اور اللہ کے عصما و صفات پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو یہ اگر زمین بھر آسمان و زمین کے برابر سونا اور چاندی بھی اللہ کے راہ میں فدیہ دے دے اللہ ان سے قبول نہیں کرے تو یہ توحید کی اہمیت ہے کہ انسان کے اگر اعمال صالحہ میں کمی بیشی ہوگی اور اگر اس کی توحید پختہ ہوئی توحید مضبوط ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا حدیث میں آتا ہے من لا الہ الا اللہ دخل جو الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اب یہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر شخص جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہو وہ جنت کا مستحق ہے لیکن مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیثوں کے مجموعے کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخص یہ جو لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہتا ہو اور اس کے تقاضے عملی طور پر بھی ادا کرتا ہو تو یہ شخص جنت کا مستحق ہے و ایسا شخص کہ جو لا الہ الا اللہ اپنی ہر سانس کے بدلے میں کہتا پھرتا ہو اور اپنی ہر کروٹ کے بدلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا پھرتا ہو لیکن مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہو حاجت رو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہو بگڑی بنانے والا روزی دینے والا اولاد دینے والا مشکل میں آسانی کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو لا الہ الا اللہ گویا کہ اس نے زبان سے قرار کرنے کے بعد عملی طور پر اس کی مخالفت کی تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لا لہٰٰ کو کلم توحید کو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اب یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ توحید ہوتا کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے کیا دیکھیں توحید کی اگر لغوی اعتبار سے بات کی جائے تو وحد ددی کا یہ مضر ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے ایک ہونا یک ہونا اصطلاعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں ربوبیت میں الوحیت میں اسماؤ صفات میں ہر اعتبار سے واحد اور یکتا ماننا اب اگر کلمے کے جس کو دیکھا جائے تو ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کلمے کے اندر سب سے اولین چیز وہ کیا ہے باطل الماہدوں کی تردید ان کا انکار یاد رکھیے کہ آپ انکار کریں گے جب جا کے آپ کا اس بات اللہ کی لوہیت کے حوالے سے اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے اس کے کے حوالے سے اس بات قابل قبول ہوگا یعنی آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں آپ کا اگر عقیدہ ہے کہ اللہ رازق ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں آپ کا عقیدہ ہے آپ اللہ کو مشکل گشا تصور کرتے ہیں مانتے ہیں تو آپ کو پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل گشا نہیں یہ عقیدہ نہیں یہ توحید نہیں. نہیں یہ کلمہ کا تقاضا نہیں کہ آپ لا اللہ کہتے ہوں اور اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہوں اللہ کے علاوہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہوں اللہ کو بھی حاجت روا بگڑی بنانے والا روزی دینے والا سمجھتے ہوں اور داتا دربار جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہوں یہ عقیدے کے کلمہ کے بالکل برعکس اور جو ہے منافی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمہ کے تقاضوں کو سمجھیں اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اس اعتبار سے اگر اس کی اقسام کو بیان کیا جائے سمجھانے کے اعتبار سے تو مختلف علماء کرام نے مختلف اس کی اقسام بیان کی ہیں جن میں محمد بن عبد الوحاب کی کتاب کو اگر دیکھیں شیخ الاسلام ہیں فتح المجی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں جو انبیاء دنیا میں آئے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن اتارا اس کی دو اقسام ہیں کہ توحید فی المعرفت اسبات توحید فل فط طلبی القصل پہلی قسم کا تعلق توحید ربوبیت اور اصما و صفات کے ساتھ ہے دوسری قسم کا تعلق توحید الوحیت اور توحید عبادت جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہے توحید ربوبیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں خالق ہونے میں مدبر الامور ہونے میں متصرف الامور ہونے میں یکتا اور واحد مانا جائے اکیلا مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام نظام کو چلانے والا ہے پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا یقین رکھتے ہیں اور یاد رکھیے کہ مشکین اور ہمارے درمیان جو بڑا ایک اختلاف ہے وہ توحید ربوبیت کے حوالے سے نہیں توحید الوحیت کے حوالے سے ہے کیونکہ توحید ربویت کے مشق بھی قائل ہیں یہود و نصارہ بھی قائل ہیں اور دیگر مسلم ملحد کے علاوہ ایتھسٹ کے علاوہ دیگر تمام تر لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق ہے لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ وہ الوحیت کے انکاری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دیگر مام باطلہ کی بھی عبادت کریں گے اللہ نے فرمایا نا ولا ان منخلاً لق جب آپ ان سے مشکین سے پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ لق لمشکین توحید ربوبیت کے قائل تھے وہ اس بات کرتے تھے لیکن اختلاف کہاں تھا کہ وہ توحید الوحیت کے اور توحید اسماؤ و صفات کے انکاری تھے توحید الوحیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے کے اعتبار سے اکیلا اور واحد سمجھا جائے اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کی جائے توحید اسماع و صفات تیسری قسم یہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اپنے نام قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اپنی صفات قرآن میں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے احادیث میں بیان کی ہیں ان پر اعتقاد رکھنا بغیر تفویض بغیر تمثیل بغیر تعطیل تکیف کے کہ ہم نے ان کی کوئی تعویلیں نہیں کرنی جس طرح بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کی ہیں اسی طرح ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق ہے اللہ کا ہاتھ برحق ہے اللہ کی پنلی برحق ہے اللہ کا دیکھنا برحق ہے اللہ کی سماعت برحق ہے اللہ کا عرش سے اترنا اور دنیاوی آسمان پر نازل ہونا یہ برحق ہے اللہ تعالیٰ کی چند صفات ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں شرک پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور اس کی بالکل مخالفت فرمائی اللہ نے فرمایا الرحمن رحمٰن الارش توا اللہ پر مستوی ہے اب اس کا ظاہری اعتبار سے لوگی اعتبار سے اگر معنیٰ دیکھا جائے تو مستوی کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا بلند ہونا استوا ورتفع تو معنی ظاہری معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس معنیوں پر ہے اشپر مستوی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے ہاں علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا انَََ اسمعو یہ معلوم ہوتا ہے ان دلائل سے اللہ تعالی علم کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ ہمار صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے وہ اشپر مستوی ہے اللہ تعالی مشکل کشا ہے آپ نے عقیدہ رکھا ہے اللہ کے مشکل کشا ہونے کا تو کلمے کا تقاضا یہ ہے توحید کا تقاضا یہ ہے اب آپ تردید کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق اور مشکل کشا نہیں یہ نہیں کہ توحید کہ آپ قائل ہوں توحید کا اقرار کرتے ہوں کلمہ شہادت پڑھتے ہو لا الہ اللہ زبان سے ادا کرتے ہوں لیکن اللہ کو بھی مشکل کشا اور عبد القادب جیلانی رحمہ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہو یہ توحید اور کلمہ کے بالکل برعکس اور منافی ہے لہذا اللہ کو اگر آپ نے مشکل کشا مانا ہے سمجھا ہے تو توحید کا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ تردید کریں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اور اس کی تعلیمات تو خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی بڑھ کر کون زیادہ افضل اور کون سی زیادہ معزز اور مقرب شخصیت ہو سکتی ہے اس کائنات میں مخلوق میں سے لیکن خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو تربیت کر رہے ہیں ان کے دیکلا کر رہے ہیں کس اعتبار سے کہ دیکھ بیٹا ادا سا الفس علی اللہ جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرنا تو نے مدد اللہ ہی سے طلب کرنی ہے تو نے مجھ سے مدد طلب نہیں کرنی تو نے مشکل میں مجھے نہیں پکارنا تو نے کسی آفت یا کسی بڑی پریشانی کے اندر مجھے آواز نہیں دینی ہاں اپنی استطاعت کے مطابق میں تیری ہیلپ کروں گا بتا بنو ال کے تحت لیکن ماں بہو کا میں اختیار نہیں رکھتا کیوں ان نما ان بشرمفلکم میں تو تمہاری ہی طرح انسان عید کی مختصر سی تین اقسام ہیں اور اس توحید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص مماتا مم اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے لایوشب اللہ حش اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی کو شرک شریک نہیں ٹھہرایا اس کی الوحیت میں اس کی عبولیت میں اس کی اسماؤ و صفات میں تو دخل الچنا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی شخص اسی طرح وہ شخص کہ جو ننانوے رجسٹر گناہوں کے لے کر آئے گا لیکن ایک پرچی جس میں کلمہ توحید کا اقرار ہوگا اور اس کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہوگا تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا وہ پلڑا وہ پرچی اس کے تمام تر رجسٹروں سے بھاری ہوگی میزان کے اندر تو یہ توحید کی فضیلت ہے توحید کی اہمیت ہے ہم نے توحید کو آزمانا ہے توحید کو اپنانا ہے اگر ہماری توحید میں خلل ہوگا تو ہم پہاڑوں کے برابر بھی اگر اعمالِ صالح لے کر آئیں ہماری توحید میں بگاڑ ہے توحید میں شرک پایا جاتا ہے تو ہماری مثال اس شخص کی درہ ہوگی جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ دین غل سائیوہم فی الحیات الدنیا دنیا ہی میں ہمارے عامال کو برباد کرتے ہیں تو لہذا ہم نے شرک سے بچنا ہے شرک کیا ہے نہ تو ہم نے اللہ کی علوہیت میں نہ تو اللہ کی ربوبیت میں اور نہ ہی اس کے اسماع صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے یہ توحید کی تعریف اور اس کی اقسام تھی تو